Tačka broja osa. Ugovor o angažovanju preduzetnika sadrži ili delimičnu ili potpuno zabranu konkurencije. Zabrana konkurenciji osim, navodi se, osim delimične zabrane direktnih konkurenata. Dakle, Misli se na to da li vam je zabranjeno da radite bilo šta iz tog delokruga za bilo koga, običan NDA ugovor definitivno ne potpada pod tačku broje 8 i ukoliko imate samo potpisan NDA i eventualno zabrano da ako radite za Twitter, da ne smete da radite za Facebook, shodno tome, Prolazite tačku broj 8, osim ako vam nije baš zabranjeno širok spektar vezan za vaše poslovanje, jer ako vam jeste zabranjeno da se bavite za svojim poslom za bilo koga drugog, onda niste samostalni. Ukoliko takve zabrane nema, onda prolazite tačku broj 8 i onda ste samostalni.